Зовуть його у нас Брунька. Допомагає він нам в звільненні наших міст, витоків. Не підводить. Танки його бояться теж, але... Ну... Танку треба знати, куди ним бити. А так... Вся броньована техніка при його вигляді, при його шумі, починає роз'їжджатися в сторони. Танк, так. Да. Танк теж... Якщо знати, куди йому гепнуть, то буде тікати аж за милу душу. Про зброю, якою працює, не розповідає. Лише те, що це допомога західних партнерів України. Загалом, про роботу підрозділу каже. «Настрій найкращий, позитивний, напевно, за останній місяць. Ми заняли поселки, інтересні нам. Так що настрій дуже нічого так». Після себе окупанти залишили жахливу картину, говорить Веселий. Села дуже розбиті, села дуже розбиті, одного села майже немає, там, так, трохи є хати, пару хат там, трохи того, так взагалі одне село майже сплошні руїни, а друге, наче хати далека було видно, що ще є, руїни, смерть, невин, невинні смертя, руїни, мусорки, свині, свині. Одним словом. У нас так не прийнято якось, я не знаю. У нас, у нас менталітет людей на, мабуть, на більш культурніше. Навіть проведення свого часу на позиціях. У нас нема навіть таких страчів на позиціях, як у них. У нас частіше набагато. Після початку відводу російських окупаційних військ українські підрозділи рушили вперед. Занімали посілки, які вони освободили, розмінірували... Стратегічний об'єкт, по якому ми можемо рухатися. І продвиження вперед. Я не знаю, що в них в голові чого вони прийняли таку стратегію відступити повністю. Але те, що у нас порядку менше, да. Але ми на два порядки сильніші і міцніші, і б'ємо точніше, і сила духу у нас більша, ніж у них. Так що, то, що вони відступлять, ми займемо позиції свої і будемо вибивати їх далі. Впевненості під час бою, додає колектив, говорить Веселий. Своїм підрозділом задоволений. Сила духа і мислі. Не тіряються пацани, коли починається двіж, пацани не тіряються, пацани всі вступають в двіжуху і ніхто не розбігається. Це саме, сам, саме основне таке, що всі рвуться вперед. Всі лізуть, всі рвуться вперед, ніхто не дає задню, і це підбадрює. Це підбадрює, навіть тобі не, дать, не, ну, не дає потірятися і іти з усіма вперед. Мріє веселий якомога швидше поїхати додому, до сім'ї і дітей. А до того, говорить, є робота. Та можна казати, що хочеш. Бач, всі казали, що довго все це буде проїздити, а вони хопають та йшли. Нема, нема, два письма. Так що. Оташли трохи відсюди, а що ми їх ще трохи придалимо. Вийдуть з Херсона, і там понісеться все як понакатаний. Крим, Донбас, Луганськ. Все це буде. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.